Воєнізована. Була, була перша, скажімо так, базова військова підготовка, Це стрільби, тактична підготовка, От. охорона деяких об'єктів в місті та в області. Якось так.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 Оплі, на питання, чи жалкує, що вступив до Сил оборони, відповідає. Ні в якому разі не жалію, це, це чудовий досвід. І багато чудових людей. Коли не на виїздах, та є вільний час, Олександр бере до рук гітару. Співає пісні, які сам пише. <праць> Олександр Гордієнко, Суспільне новини Миколаївщина, Дніпровщина.